Якщо одна людина робить серцево-легеневу реанімацію, ми маємо зробити 30 натискань і два вдохи. Якщо це дві людини, то 15 натискань і один вдох. Антон Фторигін – фельдшер-ракушер, має 11 років медичного стажу. Каже, перше правило під час надання допомоги – не нашкодити ані собі, ані постраждалому. По-перше, ми маємо е зрозуміти, що це безпечно для нас, потім вже поспілкуватися з потерпілим і вже потім якісь міри, Робити, тому що ми можемо нашкодити. В першу чергу людина має е, підійти до нього і визначити, чи є в нього дихання, чи є в нього пульс. І якщо немає цього, то це вже безумовно треба робити серцево-легеневу реанімацію, але спочатку треба зазвичай викликати швидку допомогу». У тренінгу взяли участь представниці громадської організації «Запорозькі берегині». Її голова Олена Шевчук зазначає, подібні знання можуть знадобитись у повсякденному житті. Сьогодні ми маємо зробити те, щоб захистити наших чоловіків, да захистити наших дітей, захистити нашу родину. Що ми можемо? Ми можемо лікувати, ми можемо надавати якусь медичну первинну допомогу. І тому ми зібралися сьогодні саме запорозькі берегині, щоб прослухати такі лекції і взяти участь у практичних заняттях. Більше дізналися, як робити штучне дихання. Там багато у мене було питань. Зараз попробуємо ще спробуємо на тренажурі. Це великий досвід уже буде, як треба на такі заняття ходити, це дуже важливо, це дуже добре, що в нас такі заняття є, що їх проводять. Організували тренінг представники штабу оборони Запорізького краю. Заняття проводять досвідчені медики та ветерани російсько-української війни. Це заходи організовані внаслідок російської агресії на наших кордонах. Ми вирішили Провести вишколу на «Не панікуй, готуйся», щоб підготувати мирне населення України в разі виникнення бойових дій, щоб вони не панікували. Якщо людина буде розуміти, що може статися, і вона буде розуміти, що можна зробити в екстреній ситуації, це вже якась психологічна заспокоєння людину, що вона вже підготовлена. За словами Микити Мельника, вишколи почали з квітня минулого року, відбуваються по всій Україні. Надалі планують проводити тренінги з тактичної оборони та правил поводження зі зброєю. Доєднатись можуть всі бажаючі. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.